Mama gigit nih <tuh> oh. <tuh> Dengan Galah Cintaku Tulus Dan suci Sama Hanya <tuh> ya. eh. Kalau kacau Bisa pecah Kayu juga Mata-mata hey, Cinta-mata hey, hey, Tak hey, akan hey, bisa berubah hey, Sampai keluar hey, cinta, hey, tak hey, hey, Cintaku tak akan mustahil Cintaku padanya Rosie. Mama gigit ni. <cười> Mama gigit ni. Ah, <laughs> <laughs> Aku tak boleh tak Cintaku sama gigit ni, Padanya <laughs> aku takkan Bapu <laughs> mandi Bapu Sama gigit ni. Mama gigit nih, hehehe, <laughs>